قامي صمت يا حكومه قامي صمت المعلومة حكومه صمت حكومه حكومه دارا ماهي الاساس هو, هو الاساس والتوظيف هو الاساس الثالث مطلب يا جهاز الثالث مطلب يا جهاز والاستفزاز ورابع مطلب يا وزير التريش مبارك التريش مبارك التريش مبارك التريش مطلب يا حكومه خاصنا مطلب يا حكومه خاصنا مطلب يا حكومه خاصنا مطلب يا حكومه فين الوعود المعلومه فين الوعود المعلومه فين الوعود فين الوعود فين كتمشي القرمومه فين كتمشي القرمومه فين كتمشي القرمومه فين كتمشي فين كتمشي القرمومة فين كتمشي القرمومة فين كتمشي القرمومة الجهات المعلومة الجهات المعلومة وللجهات المعلومة الجهات المعلومة سرق سرق فلوس الشعب سرق <Explosion> <تصفيق> فلوس الشعب نهب نهب فلوس الشعب نهب نهب فلوس الشعب وبنيو بهم العمارات وبنيو زبطالو لهاد الشعب لما قلبنا هاد